ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے یاد ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل لے کے ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے Listen to me, I'm sentimental We used to cover rap songs on them instrumental Point of no return, drunk dancing with the devil My technique is moral on another level reference is my understanding And whoever understands me, they come and pick me up No, no homo, so shaba is back I'm all the way up or Somebody go and tell my exes I'm done healing my get a tattoo on my heart that says fuck feelings I keep it real bit, I'm true or real I'm in my mouth, they call it neurology It's the make a deal